وهديناه النجدين فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسعده يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمضحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مقصدة صدق الله العظيم